Atiune bombă în dosarul Galabute, Obreja a depus plângeri penale la Dicot împotriva lui Covesi, Maior Coldea, documente. După ce a cerut lemuriri privind implicarea Serei în anchet, Rudel Obreja, fostul presubliniere dinte al Federației Române de Vox, a anuncat, pe pagina sa de Facebook. Ce a transmis la dicot o plângere împotriva procurorului sublinierei Faldna, Aldna, Laura codruca Covesi al lui Florian Coldea sublinierei al lui George Maior. Plângerea-i vizează pe Laura codruca Covesi, la data faptelor procuror general al României. Pe George Maior, fost director SRI, sublinierei pe Florian Coldea, la data faptelor prim-adjunct al directorului SRI. În virtutea drepturilor constituționale sublinierei a prevederilor codului de procedură penal, am formulat plângere penală împotriva micilor Laura Codruca Covesi. Florian Coldea sublinierei George Maior Având în vedere pericolul pentru ordinea public sublinierea statului, precum subliniere i probele sublinierei, nu suspiciuni rezonabile, a subliniere tepluarea de urgen ca măsurilor legale ce se impun, a scris Rudelo Greja pe Facebook. În plângerea a formulat să sublinierei numele senatarului protocolului încheiat între serii sublinierei Ministerul Public, Gabriel Ascutea, cea care l-a reprezentat pe prim procurorului general de la acea vreme, Anun Mediafax. De asemenea, Plângerea este formulată sublinierei împotriva tuturor procurorilor care au făcut parte din echipa mixte, dar sublinierei contra celor care au transmis informații, date, probe din dosare ce trea angajați ai SRI sau au colaborat în orice mod cu structurile de informații în baza acestui protocol. Este necesar să se stabilească la ce moment, în ce structura sublinierei cu ce resurse a luat fiindcă acest grup, cine a fost iniciatorul sublinierei constituitorul acestui grup, cât de extinse au fost lecturile sale sublinierei câci membrii au aderat la acest grup devenind beneficiaria informațiilor strict secrete, sublinieră implicit ai puterii oculte care a îngrozit justicia, sublinierei justiciabili, căci membrii sprijinitori au avut, cine sunt ace, sublinieră tia, sublinierei în ce formă au acționat în vederea punerii în aplicarea acestui plan zero diabolic, sublinierei distructiv la adresa puterii judectore, sublinieră se arată în documentul înaintat procurorului Daniel Horodnicanu. În acea subliniere i se precizează ce. Pentru a dovedi cele stipulate în plângere, Rudelo Breja va prezenta în scrisuri subliniere Ima Artori, atunci când va fi chemat de organele de urmărire penal, în calitate de parte vetemat. De altfel, vineri, apretorul fostului pre dinte al Federației Române de Box a cerut magistracilor în altei curți de casacie subliniere. Justicie, se transmit ce tregna o solicitare de lemuriri privind implicarea serei în dosarul Galabute, instanca aprobând această cerere. În spațiul public a apărut un protocol încheiat între serei sublinierei, Legat de acest dosar, a fost emis în 21 aprilie 2015 un comunicat în care este prezentat situația sublinierei, în final, se spune ce procurorii au beneficiat de sprijin al SRI. Solicit mesermite ermiteci adresa ce a să ni se comunice dacă a existat un plan comun de acțiune, dacă a fost constituit echip operativ comun subliniere IDACD a comunicat operativ modul de valorificare a informațiilor sau sesizărilor de la SRI subliniere srei a sprijinit efectuarea constatrii tehnice. Vocme aceste lucruri pentru a beneficia de dreptul la un proces echitabil sub pentru a face apreri. Dacă veci în cuvinca, ne rezervăm dreptul de a solicita anularea acestui protocol. El este desecretizat, a fost denuncat, dar a produs efecte. Vrem să vedem dacă a produs efecte sublinierei în această cauză, a solicitat Dan Lupa subliniere cu avocatul lui Rudel Obreja, în instanță. Magistracii în alte curci de casacie sublinierei justicie au admis această cerere.